Prea ta tota žena, što muža sanuje ej, Hej, príde, skorč mô sama ho vôzuje. Hej, príde, skorč sama ho văzuje, Sama ho văzuje, sama ho, ho rozbleče, Hej, poče mužu spati somnou do komnată, Ej, po čem spati zo mnou do komnat. Ne pidu ja spati, boja saňa vojú, i propiv ja graj, cari, deja i caro. Na graňcari, de ja im za rođu. Čtyri bolu Čia dobrý zrobím Ej, ženo moja ljubav, Čia dobrý zrobím Uprešo mi temno A v labirci jasno Ej, bila žena Muža, že i pojim Maslom Ej, bila žena Muža, že i pojim